Lovituri pentru PNL. Se cere revocarea liderului C.J. Cluj, alintie, din funcție. Liderul PSD Cluj, deputatul Gabriel Horian Azra, solicit printr-o scrisoare deschis adresat primarului Emil Bochi liderului PNL Cluj, Daniel Buda, revocarea lui alintie din funcția de preedinte al C.J. Cluj. Soare deschis. Stimată domnule Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca. Stimată domnule Daniel Buda, membru al Parlamentului European, presubliniere dinte al PNL Cluj. Stimați colegi. Pentru ce parteneri suntem prin răspunderea politică pe care plujenii ne-au încredincat-o, îndemnit ciile de cinute? pentru toți, Clujul trebuie să fie înainte de orice interes politic sub linierei deasupra oricror calcule personale sau de grup. Stimați colegi! Judecul Cluj este perla economic sublinierei, templul educațional al Ardealului sublinierei, bineînțeles pentru asta, nu noi politicienii post-revoluție purt mevina, și sutele de mii de studenți care în ultimii 28 de ani au inundat Clujul din toate comunitățile Ardealului sublinierei, nu numai. Anul acesta am primit 100 de ani de când românii clujeni s-au regsit într-o carmă mult dorit, România, 100 de ani pe care îi putem să prin proiecte vizionare care se susțin dezvoltarea comunicilor noastre pentru următorii 30-40 de ani. <fie> Împreună, prin comunicare, Diferent de culoarea carnetului de partid putem gândi strategic oportunitcile clujului de peste un milion de locuitori sub liniere preîntâmpina viitoarele problemele. Descongestionarea traficului din marile aglomeri urbane. Problemele generate de depozitarea gunoaielor sublinierei, dezvoltarea parcurilor industriale nu trebuie să mai rămâns pe ce nerezolvate sublinierei. Personal consider ce nu trebuie doar raportate ca nerealizări administrative ale liderilor politici locali, liberali. Anul acesta, Social Democrația împline subliniere pe 125 de ani de tradiție politică în folosul oamenilor, sublinierei consider că acest argument este unul foarte puternic pentru noi, care să ne motiveze în plus, să fim parteneri oricrui proiect administrativ care să vină în îmbunătăcirea caliticii vieții clujenilor. Stimaci colegi, Clujul este o comunitate ambicioasă subliniere perseverent, care nu poate să stagneze subliniere Da, uneori trebuie să administrăm me, sublinierei mesuri dureroase pentru ce zi, la nivel de judec, administrarea Consiliului Judecean Cluj este mult în urma dezvoltării locale, generat de universitciile Clujene subliniere Industria IT cu pregdere. Iar una dintre aceste mesuri o putem lua împreună, inicierea procedurii de revocare a presubliniere dintelui Consiliului Judecean Cluj, domnul. Alim pe un subliniere Argumentele în favoarea acestei intervenții chirurgicale administrative sunt bine cunoscute sub de ce trei domniile dumneavoastră. <fie> Nefinalizarea unor proiecte urgente pentru Cluj, multe începute în primul mandat al domnului Alin pe unel 2008 la 2012. Centrul de management integrat al de subliniere Eurilor, parcurile industriale nerealizate, Tetarom 4 sublinierei Tetarom V, proiectul Tetapolis este blocat. Multe drumuri judecene sunt la fel de cariate ca acum 10 ani, exemplu de g 109 Spitalul Clinic de Urgenc de Copii are rămas doar un proiect pe hârtie, extinderea pistei aeroportului la 3. 500 metri este amânat, introducerea apei în mai multe comune din Cluj este blocat. Mai mulți angajații ai Consiliului Judecean Cluj mi-au senalat sub protecția anonimatului ce liderul instituției manageria judecul la fere frecvent sub liniereice unori este greu de gesit la locul de muncă, motivând probleme de ordin personal, Scandalul comorii de pe Strada Plot e subliniere fiind acum ultima magesălnic. mai mulți primari, inclusiv liberali, mi-au semnalat probleme grave de comunicare cu instituția Consiliului Județean Cluj sub i-au reclamat dezinteresul executivului fac de problemele locale, manifestat inclusiv prin absența unui lider județean la întâlnirea gestionuit de Asociația Comunelor din România, filiala Cluj Stimați colegi, sunt convins că această mesură va face mult bine SNT administrative a judecului sublinierei. Nu ne este permis să privim impasibil cum se îmboln de subliniere de principalul pe administrativ al Clujului. deosebit consideracie sublinierei cu speranța ce-mi putem însneto sublinierei la timp Clujul. Deputat Gabriel Horian Asdra. Presubliniere din TPS de Cluj.